السلام مشاهدينا مشاهدي كايرو لايف قناه القاهره 24 في كل مكان معانا النهارده قصه كفاح جديده وهي ام بطه صاحبه اشهر عربيه مشويات في ميدان الجيش في منطقه العباسيه في القاهره هنعرف النهارده منها سر خلطه الكفته وزائد هنعرف برضو تفاصيلها اكتر وهنعرف منها قصه كفاحها بدات ازاي ام بطه ازيك عامله ايه هو مش سر هو سبحان الله هو نفس اه هو نفس سبحان الله عربيه المشروع دي بدات معاكي من امتى من عشرين 20 سنه عشرين سنه اه بس انا ورثها عن عن جوزي جوزي هو اللي كان واقف قبل كده اه. من امتى هي بالظبط العربيه بقى لها سنه <تصفيق> انا تعلمت من 25 سنه كان يعني شغال برضه في الماكينات برضه اه ده اب جوراثا ابا عن جد العربيه برضه اه بنفس العربيه نفس العربيه في نفس المكان العربيه في نفس المكاين. ما تغيرش المكان خالص لا ما تغيرش طيب آه الناس بتسال بتقول ان الكفته الجامده عندك مختلفه عن اي مكان اشمعنى؟ هو سبحان الله بيبقى نفس نفس اه سبحان الله طب آه. عايزين برضه تعرفينا كده ازاي بتطبع الكفته وازاي بتخرج اي طيب. ناي الكفته اهي بتاعتي دي الكفته اللحم اه متامله العبيه خالص العبيه خالص اهي النار اللحمه على اساس ايه طيب انا اللي بقطعها وانا اللي بفرمها انا اللي بعملها بايديا ايديك اه وخلطتك بتعمليها هنا ولا أه لا لا لا لا الخلطه اللي انا بشتغل بيها دلوقتي أوه. هنا بقى اجهز كل حاجتي بنزل من بيتي اجيب حاجتي وانزل على هنا اطبخ كل حاجتي وانزل اشتغل اه وبعد كده وبعد كده اشتغل بقى يجي زبون عايز رغيف يا عايز كده مبطة اعمل المبطة تعمل الاكل اه اللحمه انت شغاله في لحمه جاملي بس ولا شغاله في لا عندي كندوز وعندي ضاني وزودوري اه بتشتغلي في كله برضه على بشتا... حسب بس اه حسب الزمون الزمون حسب ما بيطلب وعندي كباب ضاني وعندي كباب كندوز انتراكوت طب ان مثلا الستات البيوت اللي بيسالوا يقولوا احنا ما بنعرفش نعمل الكفته زي المحلات تقولي لهم ايه آه ربنا مخصص لكل واحد رزقه لو انتي عرفتي هتعمليها في البيت ربنا طبعا مش هيرزقنا أوه. ازاي ان انتي تعمليها في البيت كل واحد ولي نصيب في حاجه صح ولا صح. مش صح انت اما بتشرب من قهوه القهوه في البيت زي اللي على القهوه اني احلى قهوه طبعا دلوقتي انت بقى ايه انا انا بسويها اه كده انا بسويها للناس شغاله مثلا بنزل من الساعه 4 العصر اشطب الساعه 2 بالليل الساعه 3 حسب تساهير ربنا حسب ما ربنا يخبرني طب انت مثلا يعني ايه بدايه الورد كانت نفس هي نفس الوقت اللي انت شغاله دلوقتي ولا الزباين عندي ليها في الوقت لا طبعا كان في الاول اقبال شديد اول ما افتح الناس عايزه تتغدى الوقت غير الوقت الناس تعبانه عليكم الساعة. عنايه جاء سيد خمسه اغنيه استني استني في في الكيس. استني اطباق استني استني استني استني استني استني استني استني استني استني استني استني استني استني استني استني استني انت استني انت استني مثلا اللي عندك دي برده كلها بتتعمل من هنا بالعربيه اه من كلاب هنا كلاب لا لا لا لا ما بجيبش حاجه خالص من بره هنا انا بجهز كل حاجه اه طيب مين بيساعدك هنا في العربيه؟ جوزي جوزي بقاله معاكي قد ايه؟ هو واقف معايا بقاله قد ايه؟ بقاله شهرين <تصفيق> بقاله شهر بالظبط واقف معايا والله شهر بالظبط الناس اللي بتيجي ويكون حابه اكلهم مبطن. يعني مثلا لما ياكلوا منك في اول مره بيقولوا لي لا اكلك زي العسل. آه. بيدوني تقييم 100%. وبعد كده؟ بيقولي على طول بيبقوا زبايني. وزبايني وصحابي يكلموني في التليفون وييجوا يقعدوا معايا يطلبوا الحاجه اللي هم عايزينها على طول معايا. اه. هاتش يا سيد طب انت يا يعني آه عايزه نتفق بالعربيه دي بس ولا نفسك لا طبعا نفسي ربنا يوسع عليا في محل اه ازاي يعني؟ المحل محل عندك امكانيات لان انا ما عنديش هنا ميه انا بملى ميه اه بلا مؤاخذه بشيل الجرادل واملى ميه واحول ميه والوقفه دي مش بالسهل الوقفه دي لازم نضافه انت بتعملي ايه دلوقتي طيب؟ بعمل سندوتشات سندوتشات اه اسعار السندوتشات عندك بتكون نظامها ايه واسعار الاكل عموما؟ عامة السندوتش بيبدا من 15 جنيه من 15 اه الساندوتش اللي انا بعمله ده ب 10 جنيه. لحد الاسعار لحد وانت طالع بقى لغايه الربع ربع ب 35 جنيه وانت طالع بقى عايز نص عايز كيلو وكده يا, يو... يا يوسف مثلا ممكن تجيب لك هي اللحمه اه لنا الناس برضو عشان الناس بتسال عن الاسعار عايزين نعرف نجيب ازاي كيلو كفته ب 140 اه الفرخه ب 120 فرخه 2 كيلو فريش اه كيلو صافي ب 120 الكباب ب 300 اللهم صل على النبي يا الريف ب 15 20. كيلو السجق 120 بس بس يعني. هو في طارف وفي شيشه طووط فراخ شيشه طووط طيب وال ااا ادي مثلا مكان مثلا اللي مثل اللي عايز ياكل بيه ياكل فين مثلا او ممكن ياخد وهو ماشي كده يعني اه ممكن عندي مكان يقعد فيه هنا وممكن ياخد وهو ماشي أضبط يا سعيد القعده كده عشان يصورك ياخد على حسب هو اه هو وذوقه عايز تيك ماشي عايز عايز ياخد وهو ماشي عايز على حسب ما بيطلب وممكن لو اسره باولادها وكده بييجوا ياخدوا الاكل اللي هم عايزينه. <تصفيق> انتي قولي لي انتي ولاد صح؟ اه عندك كام ولد؟ معايا اربع بنات وولد اربع بنات وولد متجوزين؟ عندي واحده متجوزه ومنفصله والاربعه لسه صغيرين لسه صغيرين بس انتي قولي لي ابن بنتي جدا ما ابن بنتي كان معايا هنا دلوقتي قولتيلي في مكانك فين عشان الناس اللي عايزه تجيلي. آه مكاني آه في شارع العباسيه في ميدان الجيش. طب انت تقولي ايه يا مبطل الناس اللي شغاله في المشتريات؟ سيد خد رد. سيد. <تصفيق> تقولي ايه للناس اللي شغاله في المشتريات وبقول ان احنا لحمتنا جملي وهم ما بيقولوش لحمتهم جملي او كده. الله اعلم بيهم، كل واحد وليه سر صنعته وسر شغله الله اعلم بيه. بس أنا عن نفسي قبل ما باكل من قبل ما باكل الناس من الحاجة دي أنا أول ما بعملها هاجي أعمل تيست وأكل وأدوق أشوف إيه أنا عملت إيه فاهم؟ لأن دي حاجة ما بيرضي الله ويرضي ربنا وطبعاً الحاجة لو مش حلوة الزبون مش هيجيلك تاني ولا يقول لك حاجتك حلوة ولا لأ صح ولا مش أنت اتنين كانوا قاعدين قالوا لك رأيك إيه؟ مم. هو بيبقى سبحان الله نفس ربنا بيحلل لكل واحد رزق دي بقى ايه تقول لنا هل في حد بيساعدك هنا في المساعد ربنا أوه. طب انت برضه يعني انت بتتمني من ايه طيب بتمني ايه لو انت مثلا حد من المسؤولين بتشوف في الوقت تقول له ايه انا اتمنى ايه اتمنى حته محل ربنا يكرمني بحته محل والمحل هو اللي هيجيب لي الشقه وهيجيب لي كل حاجه اه لان احنا عايزين اصلا في الطلبه اه قاعدين عند الجامعه العماليه في ظهر الجامعه العماليه اه فربنا يكرمني طبعا بالمحل المحل اللي هيجيب لي هو كل حاجه انت تتمنى المحل يكون فين طيب؟ في اي حته في اي حته اهم حاجه يكون محل وفي شارع حيوي طب ولو حد قال لك ان احنا نجيب لك محل هنا في المكان ده يا سلام يا ريت <تصفيق> ده الفانوس السحري بقى طب <تصفيق> خلينا برضو ايه سيد سندوتشين انا عايز اقول لك ان في 10000 واحد بيتفرج عليك دلوقتي اهلا وسهلا خلينا بقى نبدا ايه من البدايه خالص قولي الناس على قصتك تاني قصتي ان انا نزلت انا نزلت الشارع كان عندي ظروف انا حسبت على الفحم يا سيد حسبت انا كان عندي ظروف اه كان عندي ظروف وكان جوزي مش موجود فنزلت وقفت في السوق الكلام ده من 20 سنه بالظبط نزلت وقفت مره وقع يسيخ الكفته من على النار، مره اتعلم مره كده ومره كده لغايه ما بقيت استاذه في عمايل الاكل، اشتغلت في احسن مطاعم مصر. اه. وبعد كده فضلت ان انا اقف على بترنش احسن من اي حته. يعني انت اشتغلت في اماكن ثانيه. اه اشتغلت في مطاعم. هات يا سيد الغسان. ايه طيب الشغل لا انا ما حبيتش اكون انا سلطانة نفسي. أوه. أوه. أوه. انا معلمه ما ينفعش حد يقول لي اعملي كذا واعملي كذا. أو يبعتني آآ آآ في مكان بعيد عن بيتي فهم؟ مش, حبي... انت... مش عايز أنت عايزة أخدش انت ما إن أنتِ حد يكون سلطان عليكي بمعنى آه لو نقول مثلا تفتكري مثلا موقف حصل معك هنا على العربية عمرك ما تنسيه عمري ما فل... أنساه؟ ان انا اتخانقت انا والحي وبنت في الاسم فعمري ما هنسى الموقف ده انا وبنت اه بيتنا في الاسم انا وبنتش ده كان بسبب ايه يا ام بسبب الوقفه دي بسبب وقفه العربيه اه مثلا آه من هم كانوا نازلين وانا والله ما كان معايا جنيه كنت سالفه الفلوس اللي انا بفرش بيها جي وكان جوزي ما كانش برضو موجود فقومه قوم نزلوا اقفلي لا مش هقفل ما ينفعش طب نركن على جنب لا اقفلي خالص لما عدتك كلش من هنا طبعا ما ينفعش كده كده قامت بقى الشغل قامت رحت قلب الحاجه في الارض راحوا مزعقين معايا عملوا شكوى وطلعنا القسم وبتني في القسم انا وبنتي هي دي كانت اغرب حاجه بقى حصلت دي عمرك ما تنسيها لا طبعا عمري ما هنسى طب ولو قلنا مثلا موقف حصل لك في حياتك عمرك ما عمرك ما تنسيه آه زي يعني مثلا آه تعالى من دار قبل كده، حاجة حصلت لك، موقف وحش حصل لي. آه اتلسعت آه... كتير. اتلسعت كتير قوي لدرجة الشبكة ممكن تقفل على إيدي وأتلسع. آه. آآآ آه... وموقف حصل لي من حوالي تلات شهور، واحد جه قال لي إعمل لي 2 كيلو ونص كفته، قمت أعملهم له سرق التليفون ونص، عمري ما هنسى بقى الموقف ده. <تصحة> <تصحة> <تصحة> لا، أنا اللي كلتها. <تصحة> <تصحة> <تصحة> طيب مواقف تاني طيب كلمي معايا هنا قولي لا مفيش مواقف تاني هنا الناس كلها بتحبني طب عملتي ايه لما التليفون اتسرق؟ ولا حاجه تنحت طبعا لان مش متوقعين يتعمل معايا كده ابدا <تصفيق> <تصفيق> طيب وال يعني انت مثلا يعني هل انت مثلا في حد من عيالك بيجي ينزل يساعده هنا على اه عندي بنت ساعات بتنزل وساعات لا ساعات تنزل تقف معايا شويه وساعات لا انت حابه ان هم يساعدوكي؟ طبعا هم لازم يساعدوني لان انا ليا حق عليهم أوه. انا ربيتكم وخليتكم كبار كده مش من نفسيك وانا شقيت عليكم قوي فلازم تساعدوني صح ولا مش صح طيب, طيب. آه. اي بقى يا بطه ايه عشان الناس اللي داخله تشوف وقولوا احنا ما لقيناش نشوف التتبيله وعايزينك تعرفينا ايه بقى من اول كده خدينا عرفينا السلطات وعرفينا في التحليه تعالى اتفضل إيه. السلطه بتاعتي اهي دي السلطه الخضراء. السلطة دي بعملها من جزر وبصل وفلفل وقوطة وخيار اللهم صل على النبي والطحينه. الطحينه هي. انا اللي بعملها الطحينه خيل انا اللي بعملها بعملها بمية سخنه وطحينه وخل والخضره دي انا بنقيها بالواحده بغسلها وانقيها كده وخرطها زي ما بتشوف كده. طب في ستات بتبدا تقول انا بعرفش اعمل السلطه زي المحلات ما هي عمرها ما هتعملها زي المحل لان برده انا قلت لك في الاول في الاخر ده نفس الحمد لله لا وانا مشهوره قوي قوي بشويه السلطه بتاعي شوفي يا سيد الحج فبنتي بيجي لك مثلا قد ايه في اليوم و... وتبقى نسبه في الاخبار عليك بي امتى قال لي بالساندوتشات 300 يا استاذ احنا عايزين نكمل حكايه السلطه الستات بتقولي انها ما بتعرفش تعملها والطحينه والكلام ده معقوله؟ أوه. في ست ما تعرفش تعمل حبه سلطه؟ <تصفيق> <تصفيق> ازاي دي بقى؟ <تصفيق> والله دي بجد بكونوا قويين قولي لهم مثلا بتعمليها ازاي؟ آه بقطع البصل جوليان رفيع قوي اه بمسك البصل اقطعه جوليان رفيع وبعد ما بقطع البصل أروح دعكاب الشطة والمل والخل والملح والكمون، أدعكو الأول بالملح والكمون والشطة، دعكهم أول وأروح حاطة عليهم الخل وبعد كده أقطع الأوطة أبشر الجزر عليها أول حاجة، بعد كده أقطع الأوطة وأقطع الخيار والفلفل الرومي، وبعد كده بقى أروح مشتغلة، حاطة عليها شبت وبقدونس وكزبرة وأروح حاطة شوية مية ساعة وأسيبها شوية بتبقى زي العسل. في ناس من ال من الـ من ستات البيوت بييجوا يشتروا سلطة. بيشتروا سلطه؟ اه احنا عايزين بخمسة 5 جنيه سلطه يا مبطل و10 جنيه سلطه. بجد الكلام ده؟ والله العظيم. تيجي تقول لك عايزه سلطه؟ اه عايزه سلطه. طب ودي مثلا يعني انت مش اشمعنى السلطه؟ بيحبوها. اه هي مثلا تكون عامله سمك في البيت ولا حاجه، لا احنا السلطه بتوع المبطل احنا مش هنعرف نعملها. هات لنا شويه سلطه يا بطة. طب اديكم. اه طب والسلطه بس ما طحينه مثلا؟ بيطلبوا اوطه وطحينه. فسبحان الله هو نفس. الفراخ عندك بتخزنيها ازاي وبتطريها ازاي وبتبقى من فين انا ما بخزنش انا بجيب كل حاجه فريش اه انت زي ما انت شايف كده هي دي الفراخ دي فراخ اه فراخه هي فريش بتجيبي مصدر بتجيبي منه على طول وعندي دي. كل يوم بنزل اجيب منه الفراخ آه. بتاعتي <تصفيق> الفراخ بتتقطع يوم بيوم ما حاجه في الثلاجه لو باتت عندي فرخه اعملها واكلها لعيالي فرقة لو فرخة واحدة باتت اه لو فرخة واحدة باتت بعملها واكلها لعيالي. لا مش هحطه كده. طب وبالنسبة ايه بقى يعني لل الكفتة؟ الكفتة اما بروح افرمها بعمل الكيس زي ما انت شايف كده حضرتك الكيس 5 كيلو أوه. بيبقى مجمد واحطه قدامي اشتغل منه على التشغيل اما بروح افرمها بفرمها بحط في كل أوه. كيس 5 كيلو. خمسة كيلو. احط الكيس قدامي واشتغل بقى. خلص الكيس, خلص الكيس اجيب غيره اه ما خلص ربنا يسهل بيه <تصفيق> طب انت مثلا يعني لو هنقول مثلا الناس اللي بتكون مثلا بتجيلك بتجيلك كل قد ايه او انت نفسك الناس عندك دي بعد دي متى كام زبون في اليوم مثلا والله هو رزق بتاع ربنا ممكن ما يجي زباين خالص وممكن يجيلك لك 100 زبون في اليوم فربنا بيقسم الارزاق وانت ورزقك صح هو ولا مش صح ممكن في يوم تشتغل ب1000 جنيه في يوم تشتغل ب50 جنيه في يوم ما تشتغلش خالص فربنا سبحانه الله بيقسم لكل واحد رزق. صح اللحمه الجملي بقى ليه في مكان معين بتجيب منه اه انا بروح المطبخ انا اللي بجيب من المطبخ كل حاجه انا اللي بجيب كل حاجه لغايه التوابل بتاعتي والخضره وكل حاجه انا بجيبها كل حاجه عموما كل حاجه اه توابل بجيبها من عند واحد هناك مشهور بتاع توابل بجيب كل حاجه من هنا اه أنا شفت برضه بتعملي الصدق برضه نفس النظام؟ آه الصدق بجيبه من عند الجزار. آه. بجيبه من عند الجزار وأشويه. هو بي هو اللي بيصنعه الجزار. بجيبه من عنده وأروح شوي وشغال. آه. أنا إيه تاني؟ والكباب برضه نفس الكباب. ساعات أنا بجيبه برضه من عند الجزار. وساعات أنا بذبح عندي في البيت وأنزل كباب فريش. إحنا عندنا عجول وغنم ويعني دي دي شغل جوزي أصلاً. إن هو بيربي مواشي. في واحد بيقول لك أنت مال صباعي. مال صباعي؟ وأنا بخرط الجرجير خربت صباعي. <تصفيق> <تصفيق> دي على طول الحكاية دي معاك يا مبطلة؟ لا دي العين، ربنا يكفك العين. مين يا رب. لأن الناس بتستكتر إن أنا واحدة ست وبنزل أقنص وأرش وأملا مية وده بوستج كل يوم تصب من الباترينا كل يوم تغسل وترش وتنظف وأغسل العدة دي من بالليل والصبح أغسلها تاني. <تصفيق> لأن دي محطوطة في الشارع. الاطباق والحاجات دي كلها بركنها في قلب الباترينه من تحت والصبح اغسل تاني. طب طيب. طيب انت نظام يومك بيكون ماشي ازاي من من اول ما تصحي كده؟ نظام يومي اول ما بقوم من النوم كده اخد دش اشرب كوبايه شاي، ساعات ما اشربش اي حاجه. وانزل من بيتي اروح على السوق اجيب الخضار بتاعي واروح على السرج اجيب الطحينه واروح نازله على هنا بقى. اول حاجه احط الخضار على على الترابيزه وانزل ابتدي بقى انزل الحاجه عامله ميه واقنص الشارع وأرشه وبعد كده صبني من الباتريلا من فوق لتحت وأحطه وأنظف الوجاء وأحطه فحم في الوجاء وأبتدي بقى يومي أخلص ده كله أروح ماسكه الخضار بتاعي غسلاه وأبتدي بقى إن أنا أعمل السلطات وأبتدي يومي من الساعة 4:00 أربعة ولا أربعة ونص لغاية الساعة 3:00 بالليل. آه ده كده يومي ده يومي يخلص بألف خير وسلام أطلع على بيتي بقى أخد دوش وأقعد مع أولادي كده كده. و... وانا من الساعة ستة الصبح والمدارس جاية مفيش نوم لان طبعا عندي عيال في المدرسة بينزلوا المدرسة الساعة ستة ونص وفي دروس وفي وجع قلب جاي <تصفيق> ربنا يعيني عليه برضو هنا بي... يعني بيحبوا مبطل ايه بقى؟ يعني هم مثلا بيجوا بقى عايزين ننزل مع مبطل، نروح لهم انت تعتبر برضه بالنسبه لهم مش اللي هو الست الكبيره. لا بيحبوا معايا لان انا ايه آه بقعد اتكلم معاهم، في مشكله معهم مضايقاهم بيقولوها لي، نقعد نهزر، نقعد نضحك مع بعض، بتبقى القعده يعني ايه فريش مع بعضينا. اه. مفيش شايلين التكلفه ما بيننا ومن بعض، آه بيحبوني، بيحبوا هزاري، يحبوا ضحكي كده. عرفت الناس عنوانك فين عشان بيسالوا عليك. طب انا عنواني في الجيش قدام عمار قدام قهوه القماح وقدام حامل المسك. اه طب عايزينك برضو تعملي بقى ايه يعني تقولي الناس مشاهدين كايرو لايف في 10000 بيشوفك دلوقتي, دلوقتي. اهلا وسهلا. عايزينك تقولي لهم بقى مشاهد كايرو لايف اللي هيجي يعني ليه منهم بط حاجه مختلفه. ليه خصم ليه خصم خاص. <تصفيق> زي سندوتش عدنان كده. أوه. انا اتشهرت بسندوتش عدنان. بيجي دلوقتي يقول لي اعمل لنا سندوتشات عدنان اللي هو قدام حضرتك ده. اه بعد ما بسويه بحطه في الشبكه ثاني على الفحم بيتحمص يديك الطريقه المقرمشه اكنك بتاكل ااا اه اكنك بتاكل رؤاق. فبيديك طعم مختلف خالص. اتشهرت بقى الحمد لله بالسندوتش ده وهي جت كده مع الاستاذ عدنان وربنا يكرمه. طيب عايزين برضو ايه؟ عرفينا فينا واحد بيقول لك بكام كيلو الكباب؟ ب 300 جنيه واحد تاني بيقول الكباب ليه لما باجي اكله بيشد معايا، هل برده بيشد عندي برده النظام. لا مش عندي ما بيشدش خالص. هات يا ساير، هات هشتغل فيها واقوم معايا اشتغل اشتغل عادي اه ده ايه ده؟ دي ناس جايبني اه جايبين لك ايه؟ الله اعلم لسه هشوف <تصفيق> <تصفيق> جي فرخ اه ناس جيراني كده كويسين معايا وبيحبوني سوولنا جامو بقر عرفينا كده من الاول خالص هم جايبينها لي متبله زي ما انت شايف كده متبله اه هم بيحبوا تتبيله خاصه لي اه هم ليهم تتبيله خاص انا ما على فكره التتبيله برضو. الله يعني هي هي نفس التتبيله اهي حضرتك اه اروح شكه بقى كده الفراخ حط هنا عشان ما تروحش وتيجي معايا خد يا سيد ارمي الجيب. في طقوس يوميه بتحبيها مبطل مثلا تفرحي قوي مثلا لو الحاجه دي حصلت في اليوم؟ افرح قوي اما ربنا يكرمني واشطب بدري واروح بسلامه لعيالي. افرح اول ما اليوم بتاعي يعدى على خير ما فيهوش اي مشاكل ولا مضايقه من اي حد. ويوم يبقى حلو. وطول قبل ما انا منزل من بيتش اقرا ايت الكرسي الحمد لله ربنا بيوفقني. آه. قبل ما انزل من بيتش كده وانا نازله على عتبه الشقه قبل ما اخرج من باب الشقه. آه ايت الكرسي ربنا بيكرمني الحمد لله. <تصفيق> <تصفيق> لو في مثلا مفضل حد جالك وقال لي انت انا معيش فلوس وعايزاك. ياااه <تصفيق> ده انت انت شفت لاحظت حاجه زي كده انا عملت ايه في حاجات كده انا بقى مخصصاها وعملها. لله لله لان ايه ويرزق البعض من البعض صح صح ولا مستحى وحتى لو راكب ايه عربيه همر ونازل انا ما معيش فلوس عينيا واحد بيقول البلديه ايه ظروفها معاك لا ما انا قلت ان انا اتحبست وقبل كده وبنت معاهم يوم في الاسر ولسه والله عاملين لي غرامه 500 جنيه بقى متجول وعدم حمل الطاقه ايه يا اميره حرامي بعدين ولا قبلين نزلت على الكمبيوتر لازم ادفع ال500 جنيه قلت لي قلت لي تتمني غير العربيه دي يعني انت عايزه ايه عشان دلوقتي عدد المشاهدات زاد بشكل في حد تقيل في البلد بيتفرج عليكي دلوقتي. اتقل مني كده في الوزن؟ ما فيش اتقل مني في الوزن. انت دلوقتي بتعملي ايه؟ احنا مشينا من الموضوع عايزين نرجع له تاني. كده انا بشك الفراخ اهو. اه. انا شكيت الفراخ اهو وهروح اسوي. دلوقتي اه اه كده النار وياما اتلسعت من النار دي ممكن ترط في وشك ممكن ترط في عينك ممكن ترط في اي حته في اي حته في جسم اه في اي حته في جسم الحمد لله اه واحد بيقول لي ضحكتك حلوه يا مبسطة. والله انت العسل العسل ايه المضايقات طيب اللي بتحصل لك كل يوم في الشغل الجو بيضايقني آه ممكن زبوني عصبني وبمتص آه يا كتير بس بمتص غضبي آه عادي بفضل اضحك واهزر واعضها بالضحك والهزار لان انا لو يعني هتعصب آه مثلا اكتر موقف حصلك مع زبون عصبك وانت كنت عايزه تمسك الزبون ده بشي. لا لا ما بتوصلش لكده بقى انا بروح قلبي على طول بضحك وهزر فاهم يعني انا يعني من هو ممكن مستفز بس انا بفضل اضحك وهزر عشان ما يحصلش اي مشاكل فاهم انت دلوقتي بتعملي ايه انا كده بهوع على الفراخ انت قلت لي بتقلبي المواقف في اه. انت طبيعتك أصلا على طول الضحك. بص هو الحمد لله، الحمد لله يعني اه. أنا مش واخدة حاجة من ربنا حاجة متجهاني هو الضحك. طبيعة وشي بيت الحمد إيه؟ لله. الحمد لله. طيب آه يعني انت إيه طيب يا مبطلة، يعني خلينا مثلا نقول آه لو حد مثلا عمل لك مطعم او حد جاب في مطعم في هو عامه الشركه اي حاجه مش حلو بس اشوف اجرب اجر اجربها ده كله ما شاء الله عمالين يدعوا لك ويقول ربنا يرزقك بالخير وانت عارفه دلوقتي في ناس من العراق بتتفرج عليك اهلا وسهلا تحيه بقى لاهل العراق اهلا وسهلا بالعراق واصحابه <تصفيق> <تصفيق> الوقت تبقى مبطى الفراخ بتقعد تدي على النار معاك بتقعد لها ربع ساعه 30 دقيقه لا مش 30 دقيقه ربع ساعه 15 دقيقه 25 دقيقه تعالي مين اللي بعث واحد بيسالك قول له عين فراخ عندك بتعملي فراخ مشوية بس ولا حاجة تانية وأسعارها إيه؟ بعمل فراخ مشوية وحواوشي على الفحم وكباب وخفتة. أسعار الفرخة الفرخة 2 كيلو مشوية على الفحم ب 120 جنيه. اه الفرخة 2 كيلو مشوية على الفحم بـ 120 ويجي زبون ما معيش غير 100 جنيه مبطع عينيا مش همشيه. لا مش هكسب حد. التراب بتختلف عن الكفته خد يا سيد رد حنف. ده محمود حنفي التراب بتختلف عن الكفته قاعدتها على النار اه طبعا الفراخ بتاخد سوا زيادة عن الكفته والكفته على طول انما الفراخ يعني الكفته ممكن 10 دقايق تستوي انما الفراخ بتاخد وقت على النار واحد بيقول لي تنجز العنوان بسرعة عشان عايز دلوقتي اروح لمبطط اتعشى طب تعالى يلا انا مستنياك اهو وليك عليا الاوردر هيبقى ببلاش بس ما تجيبش حد معاك، مش عايزين لي يا خمسه سته وتقول لي انا جاي اتعشى، انت لوحدك عشان عليا كده بالخساره. بتسالك بتقول لك السندوتشات عندك بكام؟ السندوتش بيبدا من 15 جنيه. اه، واحد طب عدنان بكام؟ سندوتش عدنان من 15 ل اه، طب انت بقى تعملي لنا سندوتش 24. قولي كده انا عامله سندوتش خاص للقاهره 24 عينيا هعمل سندوتش خاص للقاهره 24 عينيا وزباين القاهره 24 اه طبعا واللي يجي يسالك احنا من القاهره 24 ليه خصم ثاني عينيا واحد بيسالك ثاني بيقول لك العنوان يا مبطل عشان ما سمعتوش طيب العنوان ميداني الجيش قدام قهوه القماح و وحامل المسك حامل المسك، طب اللي جاي مترو ينزل ايه؟ ينزل مباني الجيش، وينزل الحته دي عند كشر السلام، ويسالوا كشر السلام والمبطه فين؟ هيقولوا له آه. ايه؟ المبطه معروفه في كل الدنيا المبطه معروفه الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> الناس ما شاء الله عمالين عاوزين اه... يدعوا لي، انا عايز اقول لك المبطه دلوقتي بتاع 15000 مش ما شاء الله يعني ما شاء الله كل دول ان شاء الله ممكن يكونوا كلهم عندك بكره هتقدري تحكي لهم اه طبعا بس يا ريت تنوروني يا ريت تجولي بس 20 من ال من اللي بيشوفوني بس لا لا ان شاء الله يعني. باذن الله ينوروني <تصفيق> انت عماله تقول لك انت عسل يا مبطخه والله انتوا اللي سكر وناس كايرو لايف اللي سكر ايوه كايرو لايف قولي كده كايرو لايف قناه القاهره 24 ناس كايرو لايف قناه القاهره 24 هم اللي زي العاد كمان أهلاً وسهلاً بأهل الأردن. واحد بيقولك واحد بيقول عايز أعرف أنواع الأكل اللي عندك عشان أنا بالأردن ونفسي أنزل مصر عليك. طب أما تنزل تنورني حضرتك عندي كباب وعندي كفتة وعندي طرب وعندي حواوشي. الطلب المشكل بكام؟ من غير فلوس. ب 300 ب 300 بشكل في واحده بتسال أو بتقول انا بحب قوي ميه السلطه، بتقول لنا يا مبطش ازاي؟ ما انا قلت لكم السلطه انا بعملها ازاي دي اسمها ويسكي ما اسمهاش ميه سلطه. اه. وناس اهل اسكندريه كلهم معانا على اللايف وبقول لك لو جنالك من اسكندريه. ينوروني، على فكره ناس جالي من اسكندريه من عن طريق اكلة عدنان. وجيت ورحبت بيهم وناس من الشرقية. بقى من أكلة عبد خالد، أنا آه. نعم معاك دلوقتي الكار 24 الكار 24 كايو رايز. أما نشوف طيب هنشوف زبائنها هيجوا ولا لا؟ <تصفيق> آه. بإذن الله ينوروني. بإذن الله يا شايور يا لك إن شاء الله مبطل هنجيلك وهناكل من إيديك الحلوة. أهلاً وسهلاً بحضرتك. والسعوديه كمان بتتفرج عليك اهلا وسهلا بيك تحيه بقى لاهل السعوديه تحيه جامده لاهل السعوديه <تصفيق> اهل اسكندريه بيقولوا ان احنا جايين لي عايزينك بقى ايه؟ واجي رساله لاهلي رحت اسكندريه مدينه مبطله اه رحت اه رحت السنه اللي فاتت قعدت 10 ايام 10 ايام في اسكندريه اه في العصفره في ورده العصفره في اسكندريه واكثر مسجد بتحبيه ايه؟ اكتر مصر في اسكندريه اه لان اختي الله يرحمها كانت عايشه هناك وانا كنت بخلص دراسه واروح اقعد معاها اه الناس كلها سبحان <تصفيق> الله عمالين يا عكسو يا شيخ بيقولوا ايه العجله دي لا لا لا <تصفيق> <تصفيق> كان دي سكر ربنا يعطيك العافيه انا هجيلك من الشيخ زايد اكل عندك اهلا <تصفيق> وسهلا أهل وسهل <جميل> تنورني اهلا بك والأردن يا ستي كمان بيتفرجوا عليك أهلا وسهلا بيهم يلا عشان أفرد بحط الكباب الفراخ جنب القفطة يدوا منظر على الأكل يلا واحد بيقول لك عندك طرب طرب طرب عنج عنج تنورني واحد بيقول لك من غير فلوس بس تعالى كل اهلا وسهلا تحية بالجزائر تحية كبيرة من اهل الجزائر من ميدان الجيش لاهل الجزائر واحدة بتقول لك يا مبطن انا معايا الحلقة اللي انت لابسها ده فوق. طب انا ده ذهب صيني على فكرة مش ذهب ربنا <تصفيق> يا يا رب يخليك ما بيقول <تصفيق> لك انا متجمع دلوقتي وجاي عليك انزل فين؟ ينزل فين؟ آه. في ميدان الجيش ينزل مباني الجيش وممكن تكتب له الرقم ويجي يكلمني. اه شاء الله طب الناس اللي بتقول لك يا بس احنا لو كان لك دلوقتي هتعمل لنا خصم قد ايه اه خصم كتير ممكن النهارده اكلكم ببلاش عشان خاطر كايرو لايف عشان كايرو لايف هتتكلموا ببلاش النهارده النهارده بس أهل الجزائر كلهم يا ستي عاملين ركزة حيينا حي أهل الجزائر وإدينا تحية لأهل الجزائر أهلا وسهلا بأهل الجزائر مداني الجيش كلها بتحيي أهل الجزائر والعراق يا ست كمان ما لهمش نفس أهلا وسهلا بأهل العراق واحد بيقول لك أنا باكل في محلات غالية وأكل عندهم غالي قوي فأنا حاسس إن أكل بغطة مختلف، قولي لنا بكام الكيلو و... وعايز آكل من عندي كفر عينيا يجي نورني الكيلو ب 140. آه، واحد بيقول لك وأنا بحب الحواوشي، مالوش نفسي تحوشي معانا النهاردة؟ عينيا عينيا أنا بعمل حواوشي على الفحم زي عصير. يا مقطم وريحه الكوكته موصله للناس معقوله؟ <تصفيق> <تصفيق> لا ده كده عونطه بقى <تصفيق> واحده ثانيه بتقول لك انا من حدائق الاهرام وعايزه اكل عندي عينيا تيجي تنورني في عينيا ناس بتقول لك انت احلى مثال للست المصريه المجتهده ربنا يكرمهم والاليوبيه كمان بيتفرجوا عليك يا مقطم اجدع ناس تعرفي عدت من الألوبية؟ أهلا، والدتي أصلا من السيخة، من بعد القناطر الخيرية. الله يرحمها. وليبيا كمان يا بتبكي بيتفرجوا عليك أهلا وسهلا بأهل ليبيا. أهلا وسهلا بالوطن العربي كله. هو الوطن العربي كله مبطل بيتفرج عليكي فعلاً. أهلا وسهلا. أنت دلوقتي يا مبطل حطيتي إيه على النار وبتعملي إيه؟ حطيتي الفراخ الأول وبعد كده في طلب طلب كفتة. فحطيته على النار. وانت وشك زي العسل وكلك رزق. ربنا يخليك يا رب يا رب ده ياسين وبعمل كمان اكل لابن بنش اهو. اه عنده كام سنة؟ حد بيطلع بيسلم عليه. تعالى ياسين سلم عليهم. هناك يا ياسين. اقف كده جنب كده. اهو ده, ده ياسين اللي ما حدش مصدق ان هو ابن بنش. والله يا جماعه انا جدة عندك كام سنة يا ستين <تصفيق> طيب قاعد يتكلم معايا فاكرة مباشرة لما يا ده اتولد؟ اه طبعا يا ستين انت الولد دي على ايديك؟ اه انا اللي كنت واقفة يوم الولاد وانا اللي مربياه هو بيقول لي انا يا ماما وبيقول لي جده يا بابا ما بيقولش بيقول لامه يا فاطمة وبيقول لابويا احمد <تصفيق> بنتي <تصفيق> الوحيده اللي اسمع اه لا بيقول لي يا ماما يا لا بيقول لي يا ماما اه زيه وزي ولادي ما فرقش كتير يا مبطه برضه يعني السن واحد بيقول لك انا من المريضيه دلوقتي مركب الهرم بجي لك ازاي آه ينزل ميدان الجيش ويسال على المبطه 1000 واحد هيجيبه عنز يا رب يا رب اهل الصعيد بقى عايزين تحية تحية لاهل الصعيد تحية جامدة لاهل الصعيد رحت الصعيد قبل كده؟ لا ليه؟ عمري ما رحت الصعيد الوجه البحري بس ايه؟ في الوجه البحري بس؟ ولا رحت ل... ما رحتش في حتت انا ما بخرجش ما بخرجش من القاهرة اما احب اروح مثلا مصيف اروح اسكندرية بس اكتر مكان بتحب تروح في القاهرة في الاوكسجين دايما اكتر مكان بحب اروحه السيدة نفيسة <تصفيق> بحب اروح اشتكي لها كده واقعد معاها شويه ويجي. الناس كلها عماله <تصفيق> من كل الدول ومن كل المحافظات. احنا بنحييكم. واحد بيقول لك كفايه وشك اللي بيضحك. يا رب يخليك. الناس بتقول لي انتي ما بتكبريش عشان على طول بتضحكي طبعا هو ده حاجه تزعل ولا اعمل لك الاكل يا حبيبي نعم. ماشي كده بخودة? بخده فين يا سيد جامع بخده <تصفيق> كده عايزين بقى مبطى كده قبل ما تقفلي اللايف تحيي الناس وتقولي كل مشاهدين كايرو لايف اللي عندي اول ما كده عشان الناس ما شاء الله من كل حته ليكم عندي خصم خاص اول ما هشغله بص كايرو لايف المشاهدين كايرو لايف اللي عندي خصم خاص اول ما هتنزلوا ان شاء الله ومن عليا بس قولوا لي احنا من كايرو لايف وانا اقو قناة الكيرا 4 وانا عنايه ليك ان شاء الله ومن غير اي حاجه عنايه ليك وتنوروني وتشرفوني ايه رايكم استنى بقى ايه رايكم في الاكل بتاعي الاول إن انا على نفسي من الريحه والله العظيم ب1000 انا نقفل بقى اللقاء مشاهدينا كارو لايف قناه القاهره 24 كنا معاكم مع ام بطه الست المصريه الاصيله صاحبه الاكل الجميل وهي انسانه جميله وانسانه يعني ما شاء الله عليها الابتسامه الحلوه دايما بتكون عند الفقير ودايما بتكون عند